اهلا وسهلا بكم اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا كان ديما هالمباشر هذا هذا اهلا اهلا اهلا روحي ندوخ روحي. نشوف أي آه باهي، هانا جينا، شكرا شكرا يا مي. أزول ولا أزول، أزول في اللون، أهلا وسهلا بكم جميعا، داي كل يوم ما نعرفش شنو نعمل، كيما نقولو جيني فكرة نعمل عليها فيديو، آه غدوة ما نعرفش كان باش نعمل فيديو، لا كان روحت بكري وما تاعب. كان روحت مع تقريبا العشرة ولا الحداش، حتى كان أنت عملت فيديو ما حضرتوش عليه تنجموا تلقاوه من بعد، ما صوت؟ صوت ما فماش؟ أكدوا لي لي فما صوت، هل الصوت موجود؟ تبتولي صوت موجودة كان صوت آه كان يتصل بيه ولا ما مرش آه. عملت معه حلقة ريشار عزوز من عندك بيه بجعتني جياتني هاي ب بي. اهلا بك المهم هتستنوا آه شويه وبعد ما ننتقل اليوم باش نتكلموا حول انواع الصوم في الغنوصيه ياسر سالوني على آه هل في الغنوصيه صوم آه قلت لكم الغنوصيه هي تتعلق بكل ما هو طبيعي عند الانسان وكل ما يعود بالمنفعه النفسيه عند الإنسان إذا الصوم ليس اختراع إسلامي وليس اختراع ديني الصوم موجود في الطبيعة وضمن قوانين الطبيعة المهم هذاك علاش يعني منعرفش فما كوره اليوم اتمنى مفمش كوره خاطر كيبدا فما كوره ميجيوش اتمنى ماتكونش فما كوره متلعبش لبرشلونه لسان جيرما لا حتى آه ما نانين. شوف شوف كان أجاكس تو تكور أجاكس أجاكس مش مهمة أجاكس مش مهمة برشلونة هي المهمة أه ما دونزينو غاية به أنا ما نتبعش أنا ما نتبعش الكرة. ابلن الكتب اللي تستحق القراءه راهي كثيره جدا ما نجمش نحدد شنو تستحق القراءه كل واحد والمطالب نتاعو طبعا تقلدهم تنجم تكون تقلدهم ولكن على حسب النيه النيه مهمه في الغنوصيه راهي النيه النية يقول لك ساير القوم ساير القوم كن فيهم ولا تكن معهم من الامور المهمه في الغنوصيه هي هذه يعني فخطر الغنوصيه تؤمن بما يسمى در معناتها معناتها شو نقولوا احنا شو يقولوا مدرج ولا من عرش الله ربه بالعربية آه الوعي يعني احنا مناش في نفس المستوى فهمت؟ فهمت؟ احنا مناش في نفس المستوى هذه مسألة مهمة ولكن ولكن في نفس الوقت احنا مناش في نفس المستوى في المعرفة ليس العامة وإنما في بعض مجالات المعرفة يمكن أنت تتفوق عليا في حاجة وأنا نتفوق عليك في حاجة يعني السلم فهمت يختلف من شخص إلى شخص يمكن أنا أتفوق عليك في النجارة وأنت تتفوق عليا في الحدادة فهذا هي التجربة البشرية إنها مجعولة لكي تتعارف لكي تتبادل المعرفه لكي تستفيد لان الحياه اللي احنا موجودين فيها هي حياه قصيره جدا لا يمكن ان يكون لنا كل المعارف وكل شيء فهمت تفاوت درجه الوعي والقدرات الشخصيه طبعا طبعا متفق معك الرسول بولس أيضا يقول الرسول بولس هو معروف غنوسي هو و ومريم اش اسمها مريم نسيت اسم ربها المجدلية بولس أزول أزول بولس معروف انه غنوسي فهمت؟ اي ومريم المجدليه بولس ومريم المجدليه معروفين معناتغونوصيين كما سلمان الفارسي معروف وبطرس زاده اه بطرس اي بطرس بطرس اكثر مجدلان باش انا ارسل لربه ما ونتبعهمش المسيح اصلا فهمت المهم ما فهمش ياسر من الناس مش مشكل ننطلقوا في الموضوع نتاعنا واللي ما يلحقش توا بولس هو مؤسس المسيحيه ما عنديش فكره ياسر المسيحيه هي الوحيده اللي ربها ما حبيش ندرسها ما حبيش نتعمق فيها على خاطر ما عندها كل ما موجود فيها موجود في اديان اخرى يعني ياسر ياسر سرقه في المسيحيه هي موجود حتى في الاسلام سرقه من المسيحيه سرقه عين باين فهمت يعني يسرق لك قصه من الاول الاخر المهم خلنا نتلقى في الموضوع هنا السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر اصلا طبعا كل عاده نعم نصيب ساعه حديث حول الموضوع ثم ننتقل لبعض الاسئله آه اليوم باش نتكلم عن الصيام في الغنوصية اول شيء احنا نعرفوه فهمته آه في الغنوصية من الأشياء اللي ديما قد ما نحكي عن الغنوصية من روحي ما ما حكيتش عليها فهمت فهمت آه آه أنا متعمق ولكنني الآن لديني أسأل الله أين أنت إذ كان موجود هين هو؟, هو غير موجود أصلا آه في الحقيقة قاعد آه ثم واحدة أعطتني كتاب باش نقراه آه معنتها الكتاب اسمه بالفرنسي هو الكتاب آه معنتها يحكي على آه هو فرنسي على أصل الوجود آه على حسب آه ديسكور سوغ لوريجين دو لونيفير آه ايتان كلاين آه يتكلم معنتها بالتفاصيل حول آه مسألة البيج بونج والوقت صفر في في الوجود وهل يمكن ان يكون هناك وقت صفر وخاصه وخاصه يتكلم عن العدم الذي ينكر نكرا يعني كاملا معناتها بالادله العلميه على ان العدم يكون موجود العدم قال مش مستحيل يكون موجود العدم ما هو الا شيء اخر آه غير آه ال يعني نحكم احنا على العدم من خلال المنظومه الكونيه آه متاعنا، فهمت؟ اذا ما زلت ما قريتوش كتابه ما اطلعت على بعض الاجزاء منه، باهي خلينا نمشوا الموضوع متاعنا، ااا آه آه كل مره نحكيوا حاجه على اذن آه كلاين ياسر طياره، انا كنت نتبع واحد امريكاني اما نقعد ديما نستنى لو فيد ني با فيد ولينيون يعني مسألة فيها المسألة، معناتها الأشخاص اللي يتكلموا على العدمية، عباد جهال، ما همش يتبعوا في التطورات العلمية، إحنا مو عندنا إحنا اللي في الشمال عنا في عنا في الصباط. يعني بهامم تصديقة بقري، نهار كل واحد نتبعه، ما نفكروش، ما نخموش يعني مسألة العدمية من عام 1930 تقريبا بدأ يحسن فيها الأمر، يعني أكثر توا من قرن والآن معنتها بالتطورات العلمية الجديدة العدمية ما عادش موجودة، أي جهل، جهل مفلسين، ال الحاد المادي مفلس، والمشكل الحوار الديني الذي يضرب الالحاد من خلال العدميه هو مفلس اكثر منه لانهم الزوز يتعاركوا على حاجه ما عادش موجوده الاخر يقول العدم موجود وهو بيدهم المدينين يعوض لك العدم بماذا يعوض لك العدم بإله يعني يعوض لك مصيبه بمصيبه يعوض لك في لا شيء فهمت بشيء مجهول أكثر منه إذا معناتها هذه المسألة يعني في الحقيقة يعني جهلوا في الشباب جهلوا في الشباب سواء المتدينين سواء يعني تسمع أنت واحد متدين يعمل لك فيديو طويل وعريض يسب في العدمية والعبثية يعني تضيع وقت يعني علمك في الجهل يعلمك في معلومات خاطئه كليا وقال لي ملحق يقول لك احنا معنتها عدم من العدم اتينا والى العدم نذهب اي العدم من العدم اتينا وليس الى العدم نذهب ولكن من العدم اتينا العدم هو نوع اخر من الوجود خلينا ننتقلوا للموضوع نتاعنا وصلنا 50 السلام على مانيش نخزر الكتيبه اللي موجوده على اليمين باش ما نضيعش وقتي ما تكتبوش أرجوكم ما تكتبوش بش ما أه أنشغلش أه المهم نشرب طهام تاعي أه المهم السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر أول نقط من النقط مش أول النقط هي في الحقيقة عدة نقط لأن الغنوصية ليس لها واحد اثنين ثلاثة أربعة. الغنوصية مثل الوجود مفرقة. فهمت؟ الغنوصية ليس فيها الحلال والحرام بالمفهوم الديني. ولكن الحلال والحرام أصله غنوصي. الحلال والحرام ما يسمى المسموح. والغير مسموح هو أصله غنوصي ولكن البشرية أدت أو توصلت إلى فكرة الحلال والحرام فيما يخص المجموعة والآخرين لا يتعلق ليس هناك في الغنوصية حلالا وحراما فيما يخص الفرد يعني الغنوصية لا تقول لك لا تأكل كذا أو لا تشرب كذا أو لا تلبس كذا أذك كلها أمور شخصية عندما تتكلم عن الفرد لا تتكلم عن الحلال وعن الحرام بينما عندما تتكلم مع الطرف المقابل هناك يصبح الحلال والحرام فالغنوصيه تقول لك حرام أن تكذب على غيرك حرام أن تقتل غيرك حرام أن تتعدى على غيرك حرام أن تسرق غيرك حرام أن تختصب غيرك هذا هو الحرام في الغنوصية لأن الغنوصية تعتبر الحلال والحرام أو ما يسمى بالممنوع الكلي والمسموح الكلي هو في تعاملك مع الطرف المقابل من هنا تاتي فكره الحلال والحرام اذا في الغنوصيه ليس هناك فكره حلال وحرام فيما يخص الفرد وانما هناك ح... هناك شيء اخر فيما يخص الفرد تنكلموا عليه وانما الحلال والحرام فيما يخص الطرف الاخر اذا هذه نقطه جدا مهمه حبيت نبه عليها فيما يخص الغنوصيه يعني اي انسان يجي يقول لك راه هذاك الشيء فيما يخصك انت شخصك مثلا حتى ابسط الحاجات مثلا يجي يقول لك حرام تعمل كل حاجه ولا فيما يخصك انت اعرفوا راه ليس له علاقه بالغنوصيه وان متحيل وكما فعلت الأديان. إذا ما هو موجود فيما الفرق في ما يخص الفرد في الغنوصية؟ ما هو الشيء الموجود الذي يعوض الحلال والحرام؟ هو ما يسمى المكروه والمستحب في كل ما يخص الفرد والشخص هناك ما هو مكروه وما هو مستحب؟ وهنا على حسب الشخص هل هو قادر أم لا الغنوصية تعتبر تعتبر الغنوصية تعتبر الإنسانية هي آخر مراحل الوجود المادية وأن ظهورك كإنسان يعني أنك سوف تقوم بالاختبار بعد أن مررت مدة آلاف مئات ملايين من السنين من العدم إلى الوجود إلى الطاقة إلى المعادن إلى النباتات إلى الحيوانات النفس متاعك العدمية تنقلت في كل أنواع الوجود ووصلت الى مرحله الانسان فالغنوصيه تعتبر ولاده انسان يعني انتهى السير وانك اتيت الى هذه الحياه لكي تقوم باختبار معرفتك التي قمت بها خلال ملايين السنين من اول الوجود الى الان فانت خلاصة ملايين من السنين ومررت بالبحار والجبال والرياح والسماوات والمجرات والنباتات وغيرها من الموجودات وهناك موجودات طبعتك وأثرت فيك وهناك موجودات لم تؤثر فيك اذا أنت أتيت إلى هذا الوجود لكي تختبر معرفتك وفهمك الذي مررت به هذه النقطة الأولى إذا ليس هناك حرام وحلال وإنما هناك ما يسمى بالمستحب والمكروه والصيام هو من الأمور المستحبة لأنها الصيام أول شيء إذا نقطة أخرى لازم نأكد عليها الصيام الجماعي غير موجود في الغنوصية إلا في حالة واحدة ما يسمى بالتجمعات الصغيرة التي تترهبن في مدارس أو في أماكن معينة فيستعملون الصوم الجماعي لكي يقومون بعملية السمو النفسي طبعا هذا موجود في الغنوصية يعني الاعتزال من أجل الصوم أو الاعتكاف الجماعي من أجل الصوم بينما مفهوم الصوم عند عامة الناس ليس هناك صياما لا رمضان ولا عيد رشنوة ولا عيد البطيخ ولا عيد ما باهي هذه نقطة مهمة تعتبر الغنوصية إن الصوم أمر فرديا يخص الشخص وحده، حتى إن في الإسلام يقول كل أعمال بني آدم له إلا الصوم فأنا أجازي به. فهمت؟ إذن الصوم ليس عمل جماعي وليس عمل كما نراه في الأديان وخاصة في الإسلام ولكن الصوم موجود في الغنوصية وهناك خمسة أنواع من الصوم ما نش نتكلم على الصوم الإسلامي أنتم تعرفوا أن في الإسلام هناك عدة أنواع من الصوم ثم الصيام الواجب منه سيام رمضان سيام قضاء أيام الفطر الافطار في رمضان معروف قضاء أيام الافطار في رمضان بعذر شرعي طبعاً سفر أو مرض أو غيره من الأمور في عدة من أيام أخر هناك صوم فك الإحرام في الحج ويسمى أيضاً صوم المتعة الذي نهى عنه عمر والذي قال متعتان كانت في عهد رسول الله وأنا محرمهما متعة الحج ومتعة النساء وهي وهو صوم واجب في الإسلام خلينا نعطي فكرة على الإسلام ما دام إحنا في شهر رمضان مفروض على كل حاج لم يجد شاة يذبحها الحاج مجبور انه يذبح شاه في موسم الحج عندما لا يجد شاه يصوم ويقوم بصوم التمتع يسمى ايضا صوم التمتع او فك الاحرام طبعا هناك عده انواع اخرى من الصوم الواجب ككفاره على كل فهمت حلق اثناء الحج، كفارة القتل لمن لم يستطيع تحرير رقبة، انسان قتل انسان من نجمش يحرر رقبة أو من نجمش يدفع دية لأهل المقتول عليه صوم شهرين متتاليين، كفارة اليمين لمن لم يقدر على إطعام أو كسوة عشرة مساكين فهمت وكفارة الظهار معروفة معناتها كفارة الظهار شهرين متتاليين وطبعا فما هناك صوم النذر عندما تنذر ان تصوم يجب هذا ما يسمى بالصيام الواجب. اما الصيام التطوع فما عده انواع من الصيام منهم صيام شهر محرم وصيام سته ايام في شهر شوال وصوم يوم عرفه للمسلمين غير الحجاج وصوم اول عشره ايام من شهر ذو الحجه وصوم ليالي البيض. وصوم يوم عاشوراء رغم اللي فما فيها اختلاف آه وصوم ما يسمى الخميس والاثنين هذا ما يسمى الصوم التطور اما الصيام المحرم في الاسلام هو الصوم طول العمر يعني عمرك كامل تعديه وانت صايم صوم اول ايام العيد والاضحى والافطار صوم المراه النوافل بدون اذن زوجها فهو محرم المراه المتزوجه التي تريد ان تصوم النوافل يجب ان تستاذن زوجها لكي تصوم لان زوجها السي السيد له حق الفراش ولا يجوز لها ان تمتنع عليه عندما يريد ان يقع عليه صوم ايام التشريق صوم يوم الشك صوم النساء في مرحله الحيض والنفاس ممنوع كما صوم يوم الشك في رمضان ممنوع صوم ايام التشريق ممنوع صوم يوم او معناتها اثنين قبل رمضان زاد ممنوع رمضان بشو تدخل انت تجيت صوم فهمت وطبعا صوم الاعياد منهم عيد الاضحى وعيد الفطر اما الصوم المكروه في الاسلام هي عديده سيام يوم المهرجان ونيروز حرام مع انت مكروه فهمتها إفراد يوم الجمعة والسبت بالصوم يعني تصوم نهار الجمعة ولا تصوم نهار السبت أو تصوم فهمتها الجمعة والسبت مش باهي مكروه لازمك تزيد معاهم الخميس ولا تزيد معاهم الأحد صوم الحجاج يوم عرفة ممنوع مكروه فمتى الصوم أثناء السفر لمن يشعر بالمشقة والتعب مكروه، هنا أعطيتكم فكرة على أنواع الصوم في دين الاستسلام ودين الجهل والتخلف. بينما الغنوصية عندها خمسة أنواع من الصوم واضحة بين فردية. نبدأ بالصوم الأول هو ما يسمى الصوم العمري يعني مستحب أن تصوم تصومه مرة فقط في عمرك مثل الحج وطبعاً غير إجباري مستحب يعني ماكش مطلوب أنك تصوم أما طبعاً الأشخاص الذين متعمقين في الغنوصية وما يسمى بالأقطاب الصوفية أو البراهما الفيديين أو من وصل إلى النيرفانا أو من يسعى إلى الوصول إلى النيرفانا، يجب مش لا يجب، مستحب أن يصوم صيام العمر، وهو صوم مستحب بعد سن الأربعين. ليس في الصغر ليس في العشر سنوات ولا عشرين سنة ولا ثلاثين سنة وإنما صوم بعد سن الأربعين أنك تصوم ما يسمى صوم العمر وهو يتكون من أربعمائة يوم ولكن ليس أربعمائة يوم متواصلة بل تبدأ بأربعة أيام في الأول ثم يقوم بصوم أربعين يوماً يعني تفطر ثم تصوم أربعين يوم ثم تصوم ثلاثمائة وستة وخمسين يوم وهو وهي السنة القمرية هذا هو ما يسمى آه لو نحسب ثلاثمائة وستة وخمسين أربعة يجيو ثلاثمائة وستين وتزيدها أربعين يجيو أربعمائة يوم وهو يسمى الصوم الأكبر وهو مطلوب للكهان وللعارفين وللشيوخ وللأقطاب وللبراهما وهو يكون بعد أربعين سنة وهو يبدأ كيف يكون؟ كيف يكون؟ كيف هو الصوم؟ هذا الصوم يتم أول شيء أربعة أيام تتوقف عن أكل كل ما هي لحوم وحيوانات وخضر وتكتفي بالماء والعصير وكل ما هو فواكه جافة وخاصة تأكل كثير من الغلال أربعة أيام أربعة أيام تأكل إلا الغلال تبعد على كل ما هو لحوم وكل ما هو خضر على خاطر الخضر يعمل الألياف يعني تبتعد على كل ما هو ألياف لكي تنظف المعدة متاعك وتوصل إلى مرحلة الاستعداد للصوم متاع الأربعين يوم أما صوم أربعين يوماً فهو المرحلة الثانية سوف يكون الا على السوائل آه مثلا كل حاجه معناتها ما عادش تاكل فواكه لا فواكه لا حاضره لا حتى فهمت كل انواع الغلال كل انواع الغلال بدون استثناء ما فماش حتى مشكله آه لكن ابعد على كل ما هي حمضيات كل ما هي حمضيات تبتعد عليها ماء وفواكه في الأربعين يوما، في الأربعين يوم اللي تم فيهم اه تنحي اه كل ما هو معناتها أربعين يوم، هذا معنتها صوم كبير ياسر، فهمت يعني اه يعني مثلا تنجم تغلي الجزر تغليه وتشرب الماء يعني كل شيء اه تشرب الماء وما يسمى تشرب روح الأشياء، فهمت؟ من بعد تدخل في ما يسمى بالصوم الاعظم الذي هو 356 يوم وهو صوم جدا صعب وشاق في الاول والانسان يعني يفقد فيه هنا وتعاملت على 400 يوم وليت نوزن 38 كيلو ما عادش نجم نمشي على رجلي فهمت يعني ما عادش تنجم يعني هو صوم انا لا انصح به اي انسان فهمت ما ننصحش به اي انسان هذا ما يسمى بالصوم الاعظم عند الغنوصيه وعند الفيدية وهو صوم كبير يخص الا الكهان والعارفين واشخاص معينين ومن الاحسن ان هذا الصوم يكون تحت مراقبه شخص يعني ما تكونش وحدك وفي العاده يعملوه في الدير في الدير معناتها لها مش معناتها اللي في الليل تاكل اللي تحب وكل شيء لا متواصل متواصل يعني هي عمليه ما يسمى استبراء للجسد الجسد نتاعك يعني كل يستبرئ خطر الغنوصيه تؤمن كما قلت لكم من ملخص الامر ان الماده لو ناخذ الماده عن اليمين والجوهر الذي هي النفس على اليسار وانت بين الاثنين كلما يتقرب من الجسد كلما يقوى الجسد كلما تضعف النفس ويضعف الاحساس وكل ما تقوي النفس يضعف الجسد وكل ما تقوي الجسد تضعف النفس يعني هي عملية ميزان فلهذا العارف أو الصوفي أو البراهما أو الجورو أو اللي تحب عليه هنتي لكي يصل لمعرفة حجم نفسه يجب أن يذيب الجسد وطبعا الصيام هذا في عده اشياء غير الاكل لا وايضا الجنس لا ما فيها الجنس الجنس يموت كليا 400 يوم بح فهمت ما فهم الجنس اذا هذا كما قلت لكم ما هوش مطلوب ما هوش هو بحدد قلت لك انواع الصيام كلها في الغنوصيه هي غير واش يعني مستحب باهي هناك هذا الصوم الاول الصوم الثاني في الغنوصيه هو يسمى بالصوم السنوي يعني مره في السنه يعني وهنا يتشابه الاسلام والمنويه وغيرها يعني في المسأله هذه ولكن فردي فردي ليس جماعي يعني تختار الشهر كما تريد انت طبعا بالنسبه للغنوصيه الصوم ليس شهرا بل فهمت ليس شهرا وإنما أربعين يوما أربعين يوم, 40 يوم تقريبا 40 يوم، لماذا 40 يوما؟ لأنك تمر بمراحل قبل ما تبدا الصوم، نفس الشيء هو في الحقيقة 30 يوم ولكن تمر بثلاثة أيام تحضر فيهم روحك، ثم فهمت سبعة أيام، أربعة أيام من بعد سبعة أيام، أربعة أربع أيام ثم سبعة أيام هذوما 11 يوم، من بعد 29 يوم يجيو لكلهم 40 يوم ولو تشوفوا في العالم أجمع دائماً الناس عندهم شهر عطلة فمتع. يعني شهر العطلة السنوية في أي بلاد تجد دائماً العطلة السنوية اللي هي تدوم تقريباً شهر هذا الصوم الذي يسمى الصوم السنوي مفضل أو مستحب أن يكون في فصل الشتاء فهمت؟ لكن طبعا هو صوم تقوم به أنت فهمت؟ وأنت الذي تختار ما تمتنع فيه عنه يعني هو في الحقيقة ليس صوما بمفهوم الصوم طبعا الماء دائما موجود تنجم مثلا مرة في السنة شهر أربعين يوما لا تأكل لحم. فهمت؟ لأن حتى الدراسات العلمية الآن تقول إن الإنسان الذي يكون أكثر عمرا هو الإنسان الذي معدته تكون في استراحة، لأن يعني كل ما المعدة متاعك تبدا تخدم قد ما تستهلك، فهمت؟ من العمر متاعك، كيما السيارة، السيارة لو الموتور متاعها ديما يشتغل تفسد فيسا وتصبح غير صالحه بينما لو السياره الموتور نتاعها ترتحه دائما وكذا وما تسافرش بها ياسر وتعمل بها اكثر لان عقرب او فما حتى حديث يقول اصل كل داء المعده اصل كل داء المعده وبالفعل المعده هي اصل كل داء طبعا هذا الصيام السنوي هو صيام فردي اختياري تقوم به وقت الذي تريد مثلا في عطلتك ويمكن ان يكون مثلا الامتناع على شيء معين مثلا انت تشوف روحك عندك اكساف السكر تاكل ياسر ربك سكر عام كامل تقول 40 يوم ربك ما عادش ناكل سكر انت تشوف روحك تضرب في اللحم السماء فهمت يقول أنا 40 يوم هو حتى الأسد كيما قلت لكم المرة الأخرى، مرة في الجمعة ما ياكلش الحمد يصوم 24 ساعة باش ينحي الحواضر. إذا ترتيح المعدة هنا الغنوصية ما تجيش تقول لك مثلا 40 يوم صوم كيما يقول لك الإسلام، لا لا لا، وأنا نكلم فيك على صوم صوم متواصل. مش يعني صوم وتفطر وتاكل كيما تحب، لا لا، ما عندها حتى دخل بالصيام اللي موجود، لا. جي مثلا تقول انا اكثر من اكل اكل حلويات انا اكثر اشرب كثير مثلا مواد غازيه فهمت انا مثلا اكل كثير لحم انا اكل كثير فواكه انا اكل كثير, كثير كذا انا اكل كثير كذا انا كلمتكم هوني على الصوم الجسدي جي انت تعود روحك انك أربعين يوم في السنه معنتها أربعين يوم تمتنع على شيء معين هذا ما يسمى الصوم السبع هذا الصوم الثاني، الصوم الثالث هو ما يسمى بالصوم الشهري فهمت؟ وهو صيام أربعة أيام في الشهر متتالية فهمت؟ وهذا النوع من الصوم هو يسمى في الغنوصية أحسن شيء يكون معنى النوع هذا الصوم يكون بشي يخليك تستعد لما يسمى بالصوم السنوي وتستعد بعد أربعين سنة لو أردت للصوم العمري وهو صوم خفيف فأنت صوم خفيف يعني أنك تمتنع كما قلت يعني على كف وعندما نقول صوم في الغنوصية دائما عندما نقول صوم أسمع هنا حاجة مهمة في الغنوصية إن الجسم ماد وإن الصوم بالنسبة للجسم هو كل ما هو شيئا ملموسا يعني ليس مائيا يعني كل انواع العصائر كل انواع العصائر فهمت نجم تاكل تشرب آه، كل انواع ما يسمى اللي احنا عندنا في تونس نسميه البرودو يعني تشد الخضره فهمت وتخليها في المال بطاطس في الناريه كذا كذا كذا كذا كذا, كذا،, كذا، فهمت هذاك ما سم... هذاك الكل نجم تاكله وهو مغذي ويرتح المعده تصور المعده يعني تأتي لها مع أنت كما أحنا الذي تحتاج إليه بقوة تلك المياه أربع أيام في الشهر ميش حاجة كبيرة تعملها برودو أو حريرة أو حاجة خفيفة فهمت إذا بالنسبة الشاي والقهوة بالنسبه للشاي والقهوه ما الغونوسيه ما تتكلمش عليهم هذوك اصلا فهمت الشاي والقهوه او الفيزيون او الترونجيه او اي شيء اخر هذيك مسموحه فما حتى مشكله كونش لو فما انت إكسي في القهوه والشاي فهمت في هذيك الحاله فقط تصوب عنهم اما لو انت تشرب القهوه والشاي نشرب القهوه عادي فهمت وديما حتى عندما عملت الاعتكاب تاع 400 يوم نشرب القهوه والشاي فهمت الصيام الشهري ثم السيام الأسبوعي فهمت السيام والأسبوعي وهنا الغنوصية فما حاجة يعني تشبه ما يسمى الأديان الغنوصية تقول لا تصوم في الأعياد الأعياد الجماعية وكل الأعياد فهمت نجم تصوم على السجائر أيضا نجم تصوم رأوا اسمع هي الغنوصية الهدف نتاعها هي تهذيب النفس وترقيق الجسم. شو معنى ترقيقه؟ ليس تضعيفه، وانما تجعله اكثر رقة واكثر احساس، ويتماشى مع ما يسمى بالنفس. والاحساس. كل شيء مضر في الدنيا هذه، فهمت؟ كل شيء مضر. السجائر مثلا، السجائر. السجائر مضرة، الماء مضر. احنا حطها في بالك. وقتها تولد وتعمل واااا تخرج للدنيا هذه. اللي نفسه مضر انت دخلت في, في مرحله الامتحان وبدا العد التنازلي للموت حبر ما تولد هذاك علاش قلت لكم لازمك أه أه تحطها في بالك اللي الدنيا هذه عذاب امتحان الدنيا هذه لازمك تتعداها معناتها أقل المضار اقل المضار ولكن تعداها طيح وتقوم طيح وتقوم وتوقع وتعمل اغلاط وتجرب وتشوف وتفهم هذا كل داخل في الامتحان. اذا الصوم الاسبوعي مثلا لو انت مثلا عند المسلمين يقول لك يوم الخميس. خاطر يوم الجمعه عطله. لو في بلادك يوم الجمعه عطله صوم يوم الخميس، لو في بلادك يوم السبت عطله صوم وهو مستحب ليس اجباري وهذا ما يسمى بالصوم الاسبوعي هو يقرب من الصوم الشهري الا انه يدوم 24 ساعه تقول انا وتنجم تبدل اليوم كما تريد انت اللي تخلق دينك. انت اللي تخلق دينك وصومك شوف الغنوصيه ما فيها شرب ما فيها شرب. فهمت؟ فما بعض الغنصيين الربوبيين، فما غنوصيين لا ادريين، وفما غنوصيين ملحدين، وهي مراحل في الحقيقة. فهمت؟ مرحلة من مرحلة إلى مرحلة. إذا أنت الذي تختار، مثلا أنت يا سيدي تحب تصوم نهار اثنين، يسالك حد، هذه أمور خاصة بك، لهذا الغنوصية تعتبر العلاقة هي ثلاث. الوجودك في هذا الوجود هو ثلاث. بينك وبين نفسك. وبينك وبين من هو حولك وبينك وبين الكون. فهمت؟ يعني ثلاثه علاقات هو قرار شخصي محض ومتحب ما تعملوش ما تعملوش، مش مشبوه قلت لك مستحب. اما الصيام وصلنا طوال الصيام الرابع هو الصيام الاسبوعي، عندنا أسيام العمري، الصيام السنوي، الصيام الشهري، الصيام الاسبوعي وصلنا للصيام اليومي. في الغنوصيه هناك صيام يومي وهو اجباري كي تشوف، نوع منه اجباري. يمكن تتساءلوا تقولوا كيفاش؟ الغنوصيه وقلت لنا مش اجباري. لا فما صوم إجباري وهو الصيام اليوم وهو عند النوم هذا الطبيعة تجبرك عليه بالسيف مجبور أنك ساعات النوم ما تأكل حد شيء وهذه عادة قديمة عند البشرية في أول وجودها أنها كانت عندما تغرب الشمس ما يأكلوا حتى تزرق الشمس باش للصيد ما يسمى للصيد او للاكل ولكن طبعا احنا ما في العصر هذاك ولان النوم بصيف عليك ما ما تاكلش خاطر كراقد فلهذا مثلا انا شخصيا ما تحددت الصيام بتاعي 12 ساعه مثلا أنت تنجم تقول عشرة سوايا قلت أنا مثلا كي مناكلش من 6 متع العشية مناكل كان 6 متع الصباح وكي مناكلش من ثمانية متع الليل مناكل كان ثمانية متع الصباح يعني دائما 12 ساعة بطني مرتاح بعيد عن كل واحد أما أنت بطبيعتك عندما تنام 7 ساعات 8 ساعات عش عشر ساعات كانت ترقد ياسر ولا 5 ساعات اللي يرقدوا اقل انت صايم وهذه الطبيعه تجبرك عليها فهمت ما الفائده من هذا الصيام بغير فائدته من هذه الحياه ما فهمتكش ما ما الفائده من هذه الصيام بغير فائدته في هذه الحياه لم افهم يا دون سيرجي المهم خلينا نلخص انواع الصيام وبعد نجاوب على الاسئله انواع الصيام في الغنوصيه هي مستحبه وليس مجبوره وهي خمسه انواع من الصيام الصيام الاول هو الصيام العمري وهو 400 يوم وهو خاص بالرهبان الصيام السنوي وهو شهر او 40 يوم أين تريد ومن الأفضل أن يكون في الشتاء ولكن يمكن أن تصوم وقت الذي تريد وعندما وإن لا تريد أن تصوم لا تصوم الصيام الشهري هو أربعة أيام متتالية عن شيء معين وأنت تختار نوع الصوم الذي تريده بكل حرية على حسب الأشياء اللي تشوفك أنت متعلق بهم ياسر واللي يمكن أن يضروك ويشترطح بيهم المعلم تاعة الصيام الأسبوعي هو 24 ساعة ولا يكون يوم العطلة وإنما ليلة العطلة ويمكن أن تبدل اليوم كما تريد والسيام اليومي الإجباري الذي هو عند النوم ولكن يمكن أن يكون 10 ساعات و12 ساعة أو حتى 14 ساعة دعونا نجاونا نشوفه طوال الآن الفكرة واضحة ما الفائدة من هذه السيام بغير فائدته في هذه الحياة ما فهمتش سؤال متاعك يا دون سيرجي عاود أسأل السؤال نتاعك نعم الصيام اليومي كانت جدتي والدة أبي تصومه ويبدأ الساعة الخامسة عصر. ممتاز، ممتاز. أنا نعمل فيه الستة. دي ما الستة؟ آه ليس له فائدة إلا ليس له فائدة إلا في هذه الحياة. الفائدة في ترويض الجسم. نعم. هل هناك فائدة للصيام بعد الموت؟ هل فائدة؟ آه هل هناك فائدة للصيام؟ آه طبعا هناك فائدة طبعا هناك فائدة لأن بعد الموت ما عادش عندك جسم بينما الشعور الشعور بالجوع هو إحساس رو الشعور بالجوع ليس مرتبط بالجسم هو حالة موجودة في النفس حد ذاتها ولكن لو أنت تتعلم أن تصوم وأنت في الجسد يعني بعد الموت، عندما تموت لو كان لك وجود تعرف اللي أنت ما عندك جسم، إذا تعلمت كيف تتغلب على الجوع، فهمت؟ هذا كهو نظن أجبتك دون ينفع بعد الموت طبعاً ينفع، وهو في العادات الفرعونية كانوا يصومون لكي يتقربون من الموت لأن الموت لا تأكل ولا تشرب. فهمت وفي في الاسلام فهمت هنا غلطه الاسلام غلطه كبيره في القران عندما قال ان الموتى يعني خاصه الشهداء ياكلوا ويشربوا فهمت في الغدوه والعشاء ما هذه غلطه كبيره عملها الاسلام فهمتش ما فش تعدت عليهم فهمت ما في الموت أه ماذا تأكل في 365 يوم؟ ليس 365 يوم أما هي تقريباً 356 يوم هو الصيام الأكبر والذي مع الأربعين يوم والأربع أيام لا تأكل شيء لا تأكل شيء ما فهمش ماكلة بابا ما فهمش ماكلة مع الأسف ما فهمش ماكلة أه هل هناك حياة بعد الموت في الغنوصية أي الجنة والنار؟ الجنة والنار غير موجودة أصلاً الحياة ليس موجودة لأن الحياة موجودة إلا في هذه الحياة آآ وإنما آآ يمكن تقصد بالوجود هل هناك وجود؟ نعم الغنوصية لا تجيب بكل صراحة وإنما الغنوصية تقول فهمت بصفة عامة إن هناك وجود ولكن يختلف على هذا الوجود ولكن لا تعطي إجابة واضحة في المسألة ولا تتعمق فيها هذا موضوع اخر يا جي دي آه موضوع اخر آه معناتها يمكن نطرحه معناتها فكر الغنوص يختلف في المساله هذه فهمت بهي انت قلت في حلقه سابقه ان الانسان الاول اكتشف الوجود والعدم وواجب الوجود حسيا في حين انه اجهل ما يحدث للوعي ومصير الانسان بعد الموت حسين كما انت مع ان العدم الاول اصعب اكتشافه تونسيري انت قلت في حلقه سابقه ان الانسان الأول اكتشف الوجود والعدم وواجب الوجود حسيا في حين انه اجهل ما يحدث للوعي ومصير الانسان بعد الموت حسيا كما انت معنا ما لك احنا ديما ننطلق من من معرفه الغير معلوم من خلال المعلومة أنت الحياة التي موجودين فيها أحنا الآن الحياة التي موجودين فيها أحنا هل يمكن أن نقول سوف تكون نفسها بعد الموت هل يمكن أن نقول ذلك لا يمكن أن نقول ذلك هل أحنا ما كنا ولكن ما تؤكده الغنوصية هذه مسألة محسومة إن وجودنا في هذا الوجود ليس من عدم يعني الغنوصية لا تؤمن لا بالولادة ولا بالموت يعني أني أحنا أزليين الجوهر أحنا أزليين الجوهر ولكن حالة الجوهر قبل الولادة وبعد الموت أنا لم أعيشها لكي أقول لك. النجم نعطيك إجابة على حسب التجارب اللي عشتهم في الدنيا هذه كما مثلا الإسقاط النجمي يمكن وقتا موتوكون في حاله اسقاط نجمي ولكن هل عندي دليل عندي دليل من قال ان الاسقاط النجمي مرتبط بالجسد يمكن ان يكون الاسقاط النجمي مرتبط بالجسد يعني عندما ينعدم الجسد كليا يمكن اني افقد الشعور انا منعرش هل الاحساس او الوعي هو ظل للجسد أم مستقل عن الجسد؟ نجم أنا نعطيك إجابة تطمنك وترتحك ولكن أنا غنوصي أنا ليست أتبع دين لكي أعطيك إجابة وهذا ما تفعل الأديان نظن أجبتك يا دون سيري هل الوثنية كانوا غنوصيين ماذا تقصد بالوثنية؟ هل يجوز الشرب أثناء النهار شرب شنوا شراب؟ طبعا يجوز الشرب ما هي فوائد الصوم الروحية في الغنوصية؟ فوائد الصوم الروحية أنك ترقق ليس تضعف وإنما ترقق البدن لكي تحس بالنفس فهمت؟ يولي عندك مشاعر أحاسيس الإنسان اللي ينهار كل يأكل في الحم ويأكل وكذا وكذا ويأكل هكا خارجة ما عندوش أحاسيس يقرب للحيوان هل المشروبات الروحيه مسموح بها في الصوم الغنوصي مشروبات روحيه مسموح بها بكميه قليله طبعا مثل آآ آآ الخمر مسموح به نعم مسموح مسموح ما لان الغنوصيه لا تنظر للخمر على انه مسكر فامتى الدخان مسموح به الحشيش مسموح به عمرها ما تكلمت الغنوصيه على الحشيش على الدخان على الشراب على يمكن تكلمت اكثر على لحوم الحيوانات اكثر من هذه الامور أه انتفع صيام هذا الوجود بغير نوع من الوجود اذا بما ينتفع صيام هذا الوجود بغير نوع من الوجود بغير امل ما فهمتكش اذا ما ب... اذا بما ينتفع صيام هذا الوجود بغير نوع من الوجود ما أسأل سؤال. هل هناك شروط صيام يعني مثل هل ينفع صيام الجسد إن كان الشخص مضطرب نفسيا هل هناك شروط للصيام يعني مثلا هل ينفع صيام الجسد إن كان الصيام يا إنساني ايجابي موضوع, إنسان موضوع متحرر عقلاني متورب باسمك فمتى هو نحن نتكلم على الصيام الجسد ليس له علاقة فمتى هو مجعول لكي كي يهذب النفس مضطرب نفسيا السيام يهذبها فهمت أه هل يمكن حلقه حول حريه الاختيار نكتبها نكتبها الموضوع اي علش لا حريه الاختيار هاتوا أه... نكتبها ما مع... لقيتش استلهها وستين قلم حلقه حول حريه الاختيار كان عندكم اقتراحات قول لي حريه الاختيار في الغنوصية. طبعاً الغنوصية عندها نظرة خاصة في حرية الاختيار. به. آه سؤال مهم في بالي. مهم في بالي. الترقي من النبات إلى الحيوان إلى الإنسان هل كانت نبات ترتقي إلى الحيوان وإلى الإنسان أو عن عدد مختار منها وإذ كان مختار كيف تختار من حياة الإنسان؟ آه آه في الحقيقة. ليس كل نباتا يرتقي الى الحيوان، يعني نحن نتكلمو على الجوهر هون يا يه... بينما كل حيوان، كل نفس حيوانية مرت بالمراحل النباتية. وليس كل حيوان يرتقي إلى إنسان، وإنما كل إنسان مر بمرحلة حيوانية. في الجوهر والنفس. أما كيف الاختيار طبعا الجوهر ينتقل في عدة أنواع من الحيوانات ثم ينحصر في حيوانات معينة التي هي قريبة من الإنسان الذي ربها الإنسان الذي قريبة من الإنسان وهي الحيوانات الأليفة هي الذي ينتقل منها الإنسان الجوهر الحيواني للإنسان مثل القط مثل الكلب مثل الخروف مثل البقرة مثل الجمل هذه هي الحيوانات حتى مثلا البوضة حتى الخنزير حتى الحية الحية تعتبر قريبة من الإنسان يعني قريبة لمبيت الإنسان الغنوصية تقول ليس صدفة إننا نربي تلك الحيوانات العقرب أيضا العقرب الذي هي قريبة من بيت الانسان. باهي، كيف شفيت من مرض السرطان القالوني آه مع معناتها هذيك لازم نعمل عليه حلقة وحدة آه بالأكل، بالأكل، امتناع عن الأكل مدة سنتين، أنواع من الأكل الذي تغذي السرطان. آه ما أجمل أن تتعرف على معتقدات الآخرين الأخرى وتستفيد من بعض بعيد عن التعصب الذي أتوا به الصحراوين الرعاة، طبعاً ما فمش أحسن من المعرفة. تعريف الغنوصيه عرفتها الغنوصية مليون مره تحبوش نعاودوا نعمل لكم حلقه على الغنوصيه الغنوصيه هي المعرفه المباشره يعني بكل وضوح انك تعيش على قصه حب مش تحكي على قصه حب انت اخر ما تجيش تحكي لي على تو مثلا عندما تحكي لي على قصه حب قيس وليلى فهمت ولا عنتر وعبلة وتجي تعرف قصتهم هذيك تسمى معرفة. عندك معرفة بالحب ولا تجي تقرأ على الحب وشكون عاش الحب وكل شيء. هذاك الكل اللي قريت الكل على الحب. مش هذاك الغنوصية هذيك معرفة. وقتاش تولي غنوصي عندما تعيش أنت يا بن الرحال خالد قصة الحب أنت بنفسك. فهمت؟ هذيك هي الغنوصية هل صحيح كما يقال أن بعض الرهبان البوذيين ينقطعون على الطعام والشباب نهائيا لمدة سنوات؟ بالفعل بالفعل بالفعل بالفعل. تحبنا نعمل لكم مرة برنامج على شكون فما أشخاص ثلاثة سنوات ما كلاوا حتى شيء وتحت تجربة علمية. حطوه هذا الشخص حطوه تحت المراقبة. طبيا ثلاث سنين ما كلاحت حتى شيء ربه فهمت آه كريم اون دي كو لو جون سيك اي بل بويسون كو جون بيك لو فما انواع من الصيام مرتبط بالماء فما فما هناك انواع من الصيام مرتبط بالماء طبعا وهنا باش نقول لكم حاجه حاجه جدا مهمه ولي انا كنت غلط فيها قبل فهمت إن عندما نقول الماء مش تطيح تشرب. آه أنا معناتها مش تشرب, تشرب تشرب تشرب تشرب تشرب تشرب تشرب، لا لا لا لا ليه أول حاجة أحسن طريقة شرب الماء هي المص. فهمت؟ مش بدها تزعل تزعل تزعل تزعل، هي المص، فهمت؟ ومثلاً هنقول لك حاجة، الإنسان اللي يشرب ياسر يقول لك لازم تشرب ترتين ماء، ليس صحيح. كثرة شرب الماء يمرض العظام فأنت لازمك تشرب ما هو كفايه ثلاثه كيسان في النهار اول حاجه باش تعرف انك اصبحت في خطر عندما حاشاك بالبوله نتاعك تولي معك عادش تولي بيضه وقتها تبدا البوله نتاعك بيضه وقف الشرب كليا ما تشرب حتى لين ترجع صفرا فهمت اكبر خطا هو انك تشرب ياسر ولا أحد متحدث باسم الغنوصية ولا أحد الح... الحنفيين كانوا غنوصيين ومسلمة هو كان غنوصي هل فكرة السحر موجودة في الغنوصية؟ الكثير من رابلنا الديانات الشاملة المنوارية يتغلونها شفاء الأمراض. طبعا السحر موجود في الغنوصية وخارج الغنوصية اقتراح موضوع الرينكارناسيون. أه طبعا انا ما نؤمنش بالرينكارناسيون بالمفهوم. اما نجم يعني نقول لكم عن وجهه نظري انا. وعملنا حلقه على الانكارناسيون. هل الايقونات هي البرامج اي نحن واجب الوجود هذا يعني اننا ضمن برنامج احنا ضمن برنامج الكون، طبعا ضمن برنامج الكون. هل هناك محادثات في الافكار الغنوصيه ام هي مقبوله ومحكمه هناك قواعد ثابته في الغنوصيه وهناك قواعد متغيره هل توم الامراض هي في الحقيقه رساله تم تجاهلها فجاه بسع متطرف على شكل مرض ما فهمتكش يا كطاري المهم أضفتك قرن فلسطيني هترعت ما لقيتكش ما لقيتكش على البروفيل نتاعي هاني باش نحط لك الجروب نتاع الغنوصيه لازمك انت تقبل الدعوه هاني باش نحط لك الرابط انزل عليه وقبل الدعوه اهه واللي موجود وما قبلش الدعوه هاني باش حطيت لكم الرابط يدخل ويقبل الدعوه باش ينجم يكتب اهه الجروب ما نعرفش انا ناقش مع الجماعه كان يحبوا يردوه جروب فيرمي باش العبيت النجم تدخل له فهمت ياسر اللي معاي... طبعا كل شيء تجربه تجربه خاصه المهم نكتفي بهذا القدر طولنا ياسر اليوم عملنا اكثر من ساعه المهم تحياتي شكرا لكم على الحضور، شكرا لكم على التوزيع، توزع طبعاً، ما تنساوش توزعوا الفيديو كان تقدروا طبعا ماهوش اجباري. فهمت؟ السحر فما ياسر انواع من السحر، الدهريين هما الزمانيون، هما مذهب غنوصي زردشتي. فهمت؟ هاي فوالا شفت يا كرام صيني فما ياسر عبيد معناتها دخلتهم للتو مازالوا ما بداوش يكتبوا فهمت؟ وطو نكتب واحد في المجموعه ولا اي واحد منكم يكتب يعمل سونداج كان يحبوا يردوها معات سرية سريه تولي معناتها مسكره برك اوكي فهمت؟ طبعا اليوغا مستقى من الغنوصيه. المهم تحياتي مع السلامه غدوه نحاول آه, المهم حتى كما ما لقيتكمش نهبط الفيديو ونقول لكم آه, مع السلامه آه, ومع فيديو قادم وبسلامة آه. وش حابين نقول لكم على باهي باهي تو نحاول انا غدوه غدوه باش نعمل فيديو يعني نقيد ونشوف وغدوة كان روحت بكري من الخدمة غدوة نخدم وعندي أربع أيام توا نخدم حتى نعرف مين المهم كما شفتكم شوفكم نعرف مين تحياتي مع سلامة أزول ولن نزول بسلامة وشكرا لكم من القلب